Это вот резистор, компонент, который устанавливается для работы. Это еще не самый маленький. Это 0.4.02, есть 0.2.01. В два раза меньше. Ну вот, работаем так вот. Просто берем пасту, набиваем. Вот так вот. То есть это паяльная паста. И устанавливаем например, резисторы. Наступний етап вплив високої температури. Вот нанесена паста спред-подогрівом и сверху греється феном паста. Вот так вот она начинает. Он так запаивается раз компонент. То тобто, есть вот, например, два резистора стоят. Сейчас они запаяются. Так, так. Раз, все, вони запаялись. Таким чином готується головне – плата металошукача. На одній такій близько 300 точок пайки. Ця плата вставляється сюди, в блок. Це, можна сказати, мозг металошукача. Він показує, який метал, ну і все інше. І від неї вже йде катушка, сама пошукова катушка. З допомогою тут йде мідна обмотка, з допомогою в неї вважається металон на Глибина пошуку таким металошукачем залежить від розміру предмета під землею. Якщо великий млин, тоді стає на метр, говорить Максим. Прилад працює автономно до 35 годин. Вага один кілограм двісті грамів. Робота кропітка та займає багато часу. Кожен компонент розставити, потім запеч, потім дивитися через мікроскоп потім відмити плату, прошити її, перевірити. Ну, Це все час. Закупка компонентів, а зараз проблеми, знайти її важко. Їх. Максим розповідає, спілкувався із військовими, які користуються його приладами, вони задоволені якістю. На цьому відео – робота сапера із псевдо «Бобрик». Підрозділ чоловіка працює на Херсонському напрямку. Використовують міношукачі, виготовлені волонтером. Результати – боєприпаси різних калібрів та вибухонебезпечні сувеніри різного призначення. Залишають їх в абсолютно різних місцях, говорить сапер. Найнеочікуваніші місця – це 200, це гліндажі. В посадках дуже багато замінованого. Якщо вони мінують, то мінують дуже плотно. Якщо є одна міна, значить є їх 10-20 на тому же участку. При сигналі металошукача сапер починає працювати обережніше, говорить Бобрик. Під час роботи бувають форс-мажори. Ломаються, шкодяться, тому що є розтяжки, є міни як ПФМ-1 і 1С. Вони дуже маленькі і 1С – це самоліквідатор. Я буду йти, як в мене це трапилося, самоліквідатор працював якраз в той самий момент, коли я був для неї. І катушка моя зіпсувалася. Ну, слава Богу, я залишився живий, неушкоджений. тому що там могла б бути моя нога. Міношукач Бобрика полагодить Максим. Чоловік говорить, волонтери також зацікавлені в якнайшвидшому розмінуванні деокупованих територій. «Будше розмінувати територію, щоб швидко поїхати в Керсон, Снігирьовку і різні села, щоб ми могли гуманітарку туди возити, ну, щоб швидше це все освободити від нечисті. Робити металошукачі Максим почав ще до повномасштабного вторгнення. Тоді це було його хобі. Разом із друзями займався пошуками старовини. А бувало, що знаходили боєприпаси часів минулих війн. Много боєприпасів знаходили. А так ми старались не по війні ходити, а по антики. Там, тобто є римські монети, є царські монети. От, по царізму і по антики. От, от. Ага, да, у мене навіть з собою дитим лежить. Я, кстати, по ній відбудував. Ось, 2 копійки 820 року. Мінношукачі Максим планує робити, доки є на це запит від військових. Прилади для саперів почав виготовляти два місяці тому. Вже зроблено 10 штук. Сіл. Ну, от, можу підключити допомога, то можемо, якщо там скажуть, що ребятам дуже треба, то ночі ще є. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.